Assalamualaikum Selamat pagi Salam sejahtera Hari ini kami nak bawa lampau Di satu tempat yang uh, Agak hujung daripada Peradis Agak hujung daripada neri ni Tempat ni tempat Istimewa lah buat saya Jadi kenangan Dulu-dulu ni Jom Untuk sementara tu Kita layan Jalan kampung Bapak-bapak tadi -bapak Di kawasan Barisan Meseri Neripolih ni ah, Lupa nak apa? Jajah hari ni Masya-Allah. Ada sedikit mendung wei. Tapi ah tak ada hujan hari ni walaupun ramalan cuaca kata uh, hujan. Kita tahu hari tadi sepatutnya hujan. Pun tak ada hujan juga. Noh, so, ala mulih lah. Kat kampung ni ada banyak pokok betai. Pokok betai tu betai belalang. Bila tengok sin tu dia rasa kat Pernah tengok aje sing ni sebelah ni Tak pesan lah kan? Beli stok lah kut. cakap mak aku lah ni Nampak ni lah baru enok, berarti tak nampak mak Mata Mana matahari, matahari secuk mata Mana ada matahari? <tuh> Mendung rumah Malaysia banyak. Tu so, jalan. Tu. So, nak berdeka, Tu so banyaklah belilah. SYMT -E dari Rusia 7 tahun. So. Ni Malaysia. Alhamdulillah, kami dah sampai ke destin eh separuh daripada destinasi kami. Tempat kami nak pergi tu nampak tu jalan. Scary. Tukun semacam aja ya, kan. Ah apa tak nampak saya buat tak apa. Ha. Ha, tu. Jalan tu ada ikut terus, eh. pergi ke tempat orang duduk tengok pemandangan apa semua. Tuh, orang panggil Wang Kelian Viewpoint. Ah, Point. Gui Point. Tapi kami tak pergi tu. Kami nak turun ke bawah ni. Haa, ni jalan tu. Kalau ni ni, lebih kambinan lekarat. Jom. Dan dia agak lembab Bukan lembab ni, lembab basah apo orang wong Kami dah sampai dah dekat a uh, bawah dulu simpang dekat sini. Jalan ni uh, itu jalan daripada tempat turun tadilah daripada wong kedai tadi. Okey kalau hangpa tengok jalan ni, uh, jalan tepi ni boleh pergi ke Tasik Melanti tapi tak pastilah juga. Ini mungkin kena dapatkan kebenaran daripada Jabatan Perhutanan Narapalih lah sebab Tasik Belanti tu duduk atas bukit sana tu ni jalan ni dulu ni orang-orang di sebelah kampung Wang Kelian mereka guna jalan ni untuk masuk ke untuk balik ke kampung mereka lah di Wang Kelian dan kalau kita tengok kat sebelah sini ni sebelah tepi ni jalan nak masuk ke uh, camp hujan-hujan Gua Kelam jadi so, tak? So, so. Ih kok ada, kami nak masak jangkak hujan dua kelam Ayah sama-sama hujan je Masam macam hujan? Ya Bukan kan hutan hujan lah sama masam macam hujan Dah cubit sikit pasal nampak pokok boroi Ya tengah lah Oh oh lah hujan lah Oh tu dua kelam Sampak? Lepas sana tu dah nampak dua kelam Oh, jadi macam ni? Lah, dah dekat ke ni, ke bendul? Oh, mohon anda. Tak kira ke ni tempat ni. Salah ni. Tapi kami ni, kita ke ke NP yang dah. Ni selamat datang ke, pacik meranti, eh, kan pacik meranti. Ha, ada pun ada pun dah penduduk phone depan tu dah lah kau jadi di tempat ni Oh, kami pun first time je kat masuk sini tu ada tasik je sini tasik je mana pada tasik je tak nampak tak tahu tak nampak pula ok ada tasik je kat kat tepi tu kau ada mau tulah mottika ini ayo good morning Tajur tengok ada orang tu, Yamai. Penoti eh, tanya. Assalamualaikum. Tajur yeah. main tengok first mai time masuk. Yeah. <laughs> Depa kata ada jalan kat situ boleh pergi Goa Kelang kan? Oh, oh. oh. Tengok, tu dia? Yang... Yeah. tengok kontra apa jadilah yang Tu tak tak buka dah ke apa? Noh, ya ke? Ada orang tak kan, duduk mai sini? Haa uh, oh. oh tu lah Oh kucu kucu lah buat sini hmm. Ini saya tak rakam, ini saya rakam kalau neri Dia ikut kata rakam ni haa, ya. kami pun jaga <laughs> jom, jom, terima kasihlah. lah KMPLKN Lepas dah tutup lah, yang ni tempat dia buat untuk Beli beli apa semua khusus Dia buat lah kat belakang ni kau nampak banyak jalan gemilang ni sebab ah ha, nak berdekor ni 118 mereka ada lutung yang muka putih lutung yang muka putih dia pakai bedak hidung okay. pakai bedak jalan ni ha, kalau jalan belakang ni kita masuk pi dekat KTM okey jalan ni untuk masuk pi ke Gua Club okey Jalan ni, nampak macam orang tak apa-apa lagu sangat. dia ada juga pula, track motor. Mungkin ada orang juga lah. Jalan ni. Oh, saya nak datang apa. Oh, serius lah. Apa? <laughs> okay. Tengok ni, serius. Selama, dua puluh. Barut tahu, air di dalam lah.